للؤاه لتوثيق الشعر عاقر. الشعبي وأعود من حرب الدموع مبللا لأرى انتصاراتي بدونك خاسرة متكاسل عن كل حلم فاتني متجرد من كل ذكرى عاقرة أمضي إلى اللا شيء أجهل غايتي ومشتة مثل الوجوه العابرة في كل مشنقة تكون قصائدي وكأنها في نزهة ومسافرة كم كنت احتضن الضياعة وانحني متوسلا بالعفو عند المقدره بقمه ضياعة كنت محتاج عنوانك ومن صار ظلمه العمر حنيت لألوانك، فد لك بقمه ضياعك كنت محتاج عنوانك ومن صار ظلمه العمر حنيت للوانك غير اقتنع لك رحت منه حس روحي طحت تلزمني قمصانك انا اللي يعوف الهوى على حساب دخانك اللي يفتح تشفوفه إلك من تسد بيبانك شي فيد بي البعد من نفقد الذاكرة يذكرني نسيانك حاير حاير حاير وحس بخطر شي فيد بي البعد من نفقد الذاكرة يذكرني نسيانك حاير وحس بخطر حيرة حمامة بمطر لو ما لقيتك وطن ما ظل بخصانك ما حاولت تلتفت تفتقد حنيتي مو كنت كل شيء الك، لميتك من الهوى وضميتك بريتي مو هج مو هج مو هج ذاك اللي انطيته الك مو وقتي عافيتي. عافيتي كنت بوجودك قوي ومكتمله شخصيتي ومراح راح خوفك قلت راحت اهميتي. شا تاليتي تبتعد عني بسبب حرصي وانانيتي. تتخلى عني بوقت تعبانه نفسيتي، كل شيء امتلكته الك واولها حريتي. ومن تالي صرت انحسب سجنك وسجانك؟ من بعد ذاك الوفد تشوفني خذلانك المهم خصمو الجرح من ناو جاي انتهت من قلبي ولسانك ما ريت ترجع بعد هزيت فنجانك في ما لا في ما لا من بشر ما زعلك مره كل ما تغثك كل ما يغثك مطر يوقف الك شجره وبول دعاءك جنت لمن يطب حضرة في ما لا من بشر يوقع قبل دمعك انسان قبل الحكي يحس بيك ويسمعك وشي تنتقد بيت انت تعايش حسب طبعك المهم لا تعتقد لجروحي ينسنك ولا تستفزهن ترى دمعاتي يا ذنك ودعوات أمي إلي باكر يعثرنك من يحتوين البشي ويحضن السكتة الحكي تشنك ولا تشنك تسألني شو مختنك هو أنا صح مختنك بس مختنق منك فدو أروح لك هو أنا صح مختنك بس مختنق منك أول ما تمت بيننا الصدفة لقيت قد عرف بعيونك تخفى رن واهس الضحكه التارستها الآخ الحلق الغاصب ايها تبهذل الزفه وان بس دنيا العشق فرجالش ما ينداروجش يعترب ضفه بالك يا طعم صيادك يهف بيك وحدك يوصل من الهفه للشفه اول ما عشقتش دمع ما كفه وفنهج دامك على الجروح تتحفه التقينا غيوم ودروب المطر نشوه وتشابقنا دمع من نشفه الخطوه انحكينا ذنوب واستهلكنا كم شيطان المره من تنكسر فدوه روح لك فدوه لك فدوه لك فدوه لك مثل ما قال استاذ حسن بالبدايه إن كفوفكم تصلح للتقبيل فقط والله كريم فهي التقينا غيوم هي الطلب التقينا غيوم ودروب المطر نشوه وتشابقنا دمع من نشفه الخطوه ان ذنوب واستهلكنا كم شيطان المره من تنكسر ما ترجع بفدوة. استقرينا بلم واخر حضن على الروج بعد حسبة سما وتخدرني بالقوه المهم اشتاقلك لك من هواء وكوخ وليل في الضحكة عيونك وانعقد غنوه التذاكر غاليه وسكة قطار انسان وقوافل سندبادك عطش ما تسوى التذاكر غاليه وسكة قطار انسان وقوافل سندبادك عطش ما تسوى تعال اعزف قذلتك خل تغني الريح تعال اعزف قذلتك خل تغني الريح الموسيقى بلا صوتك تشبه القهوة خل الغرب تسألني عنك يا ما تدرش كثر مخثوث منك امضيع وجه من تشوف الوجوه عرف والحلوة ما شايفني نجنك اش كثر شايل لك وما شايل عليك جروح استغربا من با عنك شايف من تفارق وانت لسه تغار او يصفن بيك لونك والهضم يحتار شايف من تفارق وانت لسه تغار ويصفن بيك لونك والهضم يحتار مني يروح منك وانت بعدك حار طف ابراهيم جروحك شايف من تقل انتهت بالحسرة وتجبر دمعتك بس حيلك تكسره تضيع اخباره بس تتمنى لو قبره بلكت نفس ترابه يدفنك شايف, شايف شايف شايف شايف شايف من تقل الله يعوض راح وبقلبك حكي بس انت صوتك راح من تثقل شلمتك وتجرح يلاح تخيل تابوتك بمتونك شايف شايف شايف من تسئلك امك شمالك وتقول والله حقيقي هذا الموقف شايف من تسئلك امك شمالك وتقول لها راح تقول هنيالك يا بني العشق مرات شتالك وتقلها شمدريج عايش شايف شايف فدوه روح لك أنا كلهن مار بيهن كلهن مار بيهن بس اكو شطر شطر أنا عندي أهم بيت بالقصيدة أهم شطر فد واروح لك شايف من تحز غيرك سكن قلبه؟ مارين بيها؟ هنا تغار تموت تبكي المسألة صعبة بوطن حضن أمك ومتروس بالغربة مسكين أمك بس تلولي شايف فد واروح لك أبو داني شايف من يقول لك رايح أتزوج؟ وتطفى الدنيا بيك ودمعتك تنوج القاعة تحسها مرجوحه لما عرج وتقول ضيمك يسترسل شايف من تعوفه وتقعد من النوم؟ ورمضان الحكي قاضيها بيك يصوم من ما بيك تحكي شلون بيك تقوم؟ يغادل صوتك عكازه هسا شفته هذا صاير بحالي ابن قليبي اي والله ابن قليبي شفته يصير مو مالي الغالل على ساعه وصار لا غالي بس أنا أتونس بجموحي وسلامتك